No niin, hei kaikki, tervetuloa takaisin. Ja vielä ennen kahvia meidän pitää ansaita sitten tämä meidän kahvitaukomme. Eli meillä on nyt sitten viisi ryhmää, joille kullekin on viisi minuuttia. Sen verran me ollaan nyt tässä myöhässä, mutta se ei ole vaarallista. Toivottavasti teidän keskustelut oli mielenkiintoisia. Ainakin se, mitä seurasin tuossa kulkiessani, niin kuulosti hyvin mielenkiintoiselta. Mutta aloitetaan tämän pitemmittä puhetta purkaminen koska on niin tylsää aina mennä siinä järjestyksessä ykkösestä viitoseen, niin tehdään nyt sitten tällä kertaa niin, että ihan ensimmäiseksi aloittaa ryhmä viisi. Olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia aikaa. Vaakalan Vaakala Pauliina. Meitä oli tota, minä ja Petteri Temässä ja Johanna. Ja tota, Meillä, meillä ensimmäisenä lähdettiin siitä, että pitäisi turvata alkupään prosessit, kuten se tiedottaminen, tiedonsaanti, tuen tarpeen, itsearviointi ja apu Ikävästi kaikuu sieltä takaisin minun ääni. Ja mietittävä, että mitä sillä budjetilla on tarkoitus hankkia. Et koko elämän tuki henkilökohtaisesta avusta työtoimintaan, vai vain jalkahoidot, vesijumpat ja muut elämän laatua parantavat toiminnot. Ja kun on päätetty, että mitä siltä HP halutaan, niin sen jälkeen vasta voidaan katsoa, millä palikoilla, millä muutoksilla, millä lakimuutoksilla tämä saadaan oikeasti toteutumaan. Petterillä on varmaan jotain muutakin sanottavaa. Sitten. Oi, meillä oli hyvinkin tällainen pol polveileva ö, keskustelu ja paulinen kanssa. Kahdestaan rupateltiin. Tai eipä, eipä oikeastaan siihen, siis siihen summaukseen, summaukseen hirveästi, hirveästi toto, toi lisättävää. Tuossa lopussa, lopussa sitten siinä Sti kyseli just siitä, että mikä, mikä pitää muuttua, niin, niin ehdin siinä, siinä sanoa, että Justiinsa, että kysymys on varmaan aika paljon siitä, niin kuin, että miten me pystytään lisäämään sitä sellaista niin kuin luottamusta eri, eri toimijoiden välillä. Et, et jotenkin muuttamaan sitä systeemiä vähän enemmän siihen, että et, et, niin us, uskoisin ja luottaisin siihen, mitä nyt niin kuin kokeiluissakin, että ei ihmisillä ole minkäänlaista niin kuin erityistä syytä jotenkin hamstrata vaikka niitä palveluita itelle vaan kyllä heillä on niin aito halu haluaa tota saavuttaa jonkinlaisia muutoksia ja ne on tosi sitten pieniä juttuja, aika kainojakin toiveita sitten si siitä, että mikä, mikä olisi olis tota eri tavalla. Ja sitten taas se, että jos me ei lähdetä siitä, että liikaa jotenkin niinku tuijotetaan siihen, että mihin kaikkeen sitä pitäisi niinku se budjetin ulottuminen rajoittaa, niin sitä kautta me varmaan niin pystytään synnyttämään myös niitä kustannussäästöjä sitten, että jos, jos me pystytään tota, toi, määrittelemään se niin, että pelkästään ei, ei sitten niihin perinteisiin palveluihin vaan vaan tukeuduta, koska silloinhan me sitten vaan, vaan tuunataan jonkinlaista tällaista niin palveluseteli setelipallia, ehkä hiukan, hiukan sitten tota, avarammaksi. tuollaisia ajatuksia tossa. Ehdittiin lyhyessä ajassa. jutkailu. Kaksi vielä sitä kysymystä siitä, että, että jos me ei ajatella nyt, että henkilökohtainen budjetti olisi tukkupalveluseteleitä, vaan laajennettaisiin sitä muuhun, niin mikä on se, mihin sitä sitten pitäisi laajentaa? Siis teidän mielestä? Sitä on toki vaikea varmaan niin muiden, muiden puolesta sanoa, että ehkä se sitten kuitenkin se, niin menee, menee enemmän, se sellainen niin ratkaisukeskeisyys edellä, edellä, että jos on se, niin se avun avu ja tue, tuen tarve henkilöllä ja sitten on jo, jollain tavalla sitten, sitten itse tai, tai tota, hyvä, hyvällä tuella ollaan sitten saatu, saatu keskusteltua yhdessä niistä niin mahdollisista ratkaisuista. Niin se on sitten se, niin se ratkaisuiden kirjo ja sitten tietenkin niin kuin suhteutettuna siihen, että, että mitä sitten meidän niin lakisanoja määrittää, että onko se mahdollista vai, vai onko, onko kysymys. Että jos ei se ole laitonta, jos, jos sillä on joku, joku tuki, tuki sieltä lainsäädännöstä, että vammaispalveluiden vaikka, vaikka tämmöistä ja tämmöistä niin kuuluisi, kuuluisi tavoitella niillä, niin, niin eikö se silloin ole niin kuin oikein? Mä en tarkoittanut sitä kyllä ihan niin tuossa täsmällisyydessä, vaan ajattelin niin perinteisestä palveluvalikosta, jos halutaan laitaa, niin, mitä, niin ensimmäiseksi, mitä te ajattelette on sellaisia palveluita, joita meidän palveluvalikkoon ei sisälly nyt ja joita voisi ehkä ajatella. Siis, tämä ei ole sellainen tarkka kysymys, että tämähän on yksilöllinen vastaus. mutta tuota. Olisiko teillä tähän jotain vielä? Mä ainakin jotenkin kuvittelen niin, että, että meidän lainsäädäntö on kyllä niin kuin tosi, tosi kattava tällä hetkellä, ja että sitten taas varmaan niin oikealla niin so soveltamisella ja tulkinnalla, niin että löytyy kyllä siis ne just tämä, nämä tällaiset, jos ollaan tänään puhuttu ihmislähtöisyydestä, niin ihmislähtöiset keinot sitten, sitten toteuttaa niitä palveluita. Ehkä se kysymys on enemmänkin siitä, että justiinsa vähän perinteisesti sitten niitä, niitä tulkitaan ja sovelletaan. En en, tiedä, että, en, en en osaa sanoa siihen, että tar tarviiko sinne niinku eri, erityistä niinku niinku palvelua, palvelua enempää. Se on varmaan just tässä, tässä hankkeessa tietenkin sitä, sitä tota toi tutkitaan ja pohditaan. Hyvä. Kiitos. No sitten toivoisin, että työryhmä 1 voisi nyt sitten esitellä tuloksensa. Jo vain Pitäydyimme ihanan ja hyvän fasilitaattorin ansiosta kolmessa lauseessa, mikä oli toivomuksena. Okay. Ja keskusteltiin tästä käsitetyöstä, eli pohdittiin, että hanketyö mukaan lukien laajensäädäntö ja termistö on vielä kesken. Että aika hankalaa oli itse kunkin tässä vaiheessa vielä hahmottaa, että mikä on jokaisen henkilökohtainen osuus siinä käsitetyössä. Keskusteltiin toki myös siitä, että hankkeissa tulisi varmaankin alkuun sitten ottaa jonkinlainen kanta siihen termistöön, että mitä se terminologia on näille henkilöille, jotka jatkavat tämän hankkeen parissa. Ja tietenkin jatkuva keskustelu ja sen termistön ja terminologian kehittäminen siltä osin. Okay. Webropol-kyselystä ajatuksia. Eli se, että käsitteenä tämä henkilökohtainen budjetti on edelleen epäselvää, tämä ei yllättänyt, mutta positiiviset kokemukset itse siitä henkilökohtaisen budjetin sisällöstä, niin ne yllätti positiivisesti. Ja keskusteltiin siitä, että jatkossa olisi kenties tarpeen louhia tästä hyvästä aineistosta näitä taustamuuttujia vastaajien ja tarkemmin, jotta voidaan louhia sieltä sitten erilaisten ryhmien ja, ja erilaisten taustojen ihmisistä niin niitä vastauksia ja kokonaisuuksia. Tässä lyhyesti tiivistetty. Hyvä, kiitos paljon. Ja sitten jatkasin vielä, että, että tota, mitä te ajattelette tuohon ensimmäiseen tohon käsite- ja että se on vielä kesken? Ja Varmaan ihan oikein, että tässä vaiheessa on vielä vaikea niin tietää ja pohtiakaan niitä käsitteitä. Mutta että miten te näkisitte sen niin käsitetyöskentelyn ajotuksen merkityksen? Oliko tämä liian epäselvä? Siis mikä kohta on se, jossa teidän mielestä sitä käsitetyötä tulisi sitten niin kuin aloittaa, et, et koska alussa on mm -hmm. ymmärrettävästi vaikeaa, kun ei ole vielä ihan selvillä se, mitä tehdään, mutta toisaalta taas, jos ei käsitteitä ole määritellyt aluksi, niin mikä on se kohta teidän mielestä, missä se sitten pitäisi olla? Nyt no, no, jos... puhuttiin, niin sanon vaan Maiju. Marjukka täällä. Tervehdys. Me tuota, puhuttiin just sit tästä ongelmatiikasta, että, että kumpi on ensin munava kanata. Mm. Tämä on hirveän hienoa, että tämä menee näin päin, että ollaan sitten, se, sitä lainsäädäntöä ei vielä ole, koska siihen pääsee sitten vaikuttamaan. Ja mikä käsite sitten tulee sinne lainsäädäntöön, niin se on sitten varmaan näiden hankkeiden mm. pohjalta sitten se paras mahdollinen käsite, käsite, minkälaiseksi se muotoutuu. Ja juuri tämä on ongelma, että kun on epäselvää, että mikä se on se, se sisältö eli mikä tämä on tämä henkilökohtainen budjetti, niin silloin se käsite on vaikea määritellä tässä vaiheessa, mutta varmaan jollain käsitteellä pitää mennä, mennä näissä hankkeissa, mutta tuo vuoropuhelu on varmaan siinä niin kuin koko ajan se tärkeä juttu, että sieltä se varmaan muotoutuu sitten näiden hankkeiden etenemisen kautta. Niin, niin se varmaan käytännössä tapahtuu ja niin se varmaan täytyy tapahtuakin. Että kyllähän niin kuin ei hanke voi odottaa sitä, että päästään täydellisen yksimielisyyteen käsitteistä, mutta mm. toki niin kun, ne pitää aika varhaisessa vaiheessa ottaa mukaankin, että, että tiedetään mistä puhutaan. Niin. Kiitos oikein paljon. Ja sitten me voitaisiin jatkaa sieltä työryhmästä neljä. Joo, moi. Ryhmä neljä, niin tästä onkin ihan hyvä jatkaa, tuossa vähän samaan sivuttiin. Lyhyesti meidän, meidän keskusteluissa tästä käsitettyjen ajatuksen määrittämisestä. Toisaalta niin pohdittiin sitä, että ollaan aika, aika alkumetreillä, että tavallaan vielä tarvitaan niin sinä omassa työssä syventymistä. Mutta toisaalta Katri Seppela tuli tästä, tästä käsitettyä työstä, että se tulisi tehdä varhaisessa vaiheessa, jotta käsitteen sisällöstä ehtisi syntyä monia eri tulkintoja että sillä tavalla niin merkityksellinen asia tässä alkuvaiheessa. Mutta tota, mitä me sitten sit enemmän puhuttiin, niin no, todettiin siis se, että on monenlaisia käytäntöjä toteuttaa HP, on, on tota niin, hyvin erilaisia käsitteitä ja käytäntöjä. Hmm. Ja sitten tota, Petterikin tuossa puhui noista perinteisistä palveluista, että itse asiassa niin ne ovat, ovat hyviä, mutta sitten toisaalta pohdittiin tuossa meidän, meidän tota keskustelussa, että kyselyn vastaukset näyttäytyvät aika palvelukeskeisinä. Että budjettia käytettiin valmiisiin palveluihin. Ja sitten niin kuin toisaalta meidän oman työskentelyn ja työn kannalta hyvä miettiä, että, että lähdetäänkö niin kuin edelleen luomaan uutta tapaa näihin valmiisiin palveluihin vai vai voiko sit olla ihan jotain muita ratkaisuja sellaisia ratkaisuja, jotka ei ole liian tiukasti sidottu valmiisiin palveluihin. Ja, tota, tota, tota. ja sitten sitä puhuttiin vielä, oli, oli hyvä ajatus tavallaan se, että me tarvitaan se yhtenäinen tapa, mutta tarvitaan sen sisälle semmoinen niin keinojen valikko, mikä mahdollistaa hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Ja sitten tota yhtenä nostona vielä siitä webropol kyselystä tuli se, kun siinä mainittiin se alueellinen eriarvoisuuden mahdollisuus, että, että miten me sit voidaan niin varmistaa se, ettei ole alueellisia, alueellista eriarvoisuutta, kun ajatellaan niin HP. Ajatellaan, että se tuo mukanaan monipuolisempia palveluita, palveluratkaisuja, oma, oman tuen ratkaisuja. Niin jos sit kuitenkin alueet on hyvin erityyppisiä, niin miten me voidaan sit tätä toteuttaa? Toi on tietysti sellainen hyvin mielenkiintoinen kysymys, joka meillä on olemassa joka tapauksessa. Että niin kuin tälläkin hetkellä että meillä on tällä hetkellä se yli 300 kuntaa, joissa kaikissa on periaatteessa sama lainsäädäntö voimassa, mutta toki me tiedetään, että ne palvelut ei ole kaikkialla samoja eikä voi olla samoja. Mutta sitten täytyy varmaan niin ajatella, että palvelut aina räätälöidään asiakaskohtaisesti ja kontekstuaalisesti. Että se konteksti on aina siinä oleellinen, joka määrittää sitä, että mitä meillä on käytettävissä ja mitä ei. Näin ajattelisin tässä kohdassa, mutta tuohon on tietysti hirveän vaikea vastata. Ja Senkin takia että tämä on hirveän hyvä kokeilu, että, että nämä on sellaisia asioita, joita meidän pitää pohtia. Kiitos paljon. Nyt sitten mun mielestäni meillä on vielä kaksi ryhmää. eli se olisi ryhmä kaksi? Nyt on teidän vuoronne. No niin, moikka Elisa täältä Mikkelistä. Moi. On äänessä. Ryhmä kakkosen osalta tehtiin tosiaan tämmöistä yhteenvetoa ja käsitettyön osalta keskusteltiin sellaista, että, että esimerkiksi päijät on heillä tulossa työpajojakin kohderyhmien ja kanssa, koska oleellista on tosiaan, että käsitteitä avataan ja ymmärretään ne yhteisellä tavalla. Ja keskeisiä käsitteitä, mitä me pidettiin tärkeänä on just muun muassa tämä henkilökohtainen budjetointi, kuulluksi tuleminen, yksilöllistäminen ja yhdenvertaisuus ja mitä ne tarkoittaa tässä kontekstissa. Ja sitten puhuttiin siitä, että käsitteiden täsmentäminen on myös tärkeää se valmisteltavan lain näkökulmasta. Ja kyselystä tehtiin sellaisia nostoja, että mietittiin tätä asiaa, että kun henkilökohtainen budjetointi ei sovi kaikille ja se oli tullut esille siinä kyselyssäkin, että kuka sitten on henkilökohtaisen budjetoinnin asiakas ja kenelle se soveltuu. Siitä asiasta käytiin keskustelua ja sitten puhuttiin siitä, että henkilökohtaisen budjetoinnin rakentaminen vie aikaa usein vähän enemmän, että sellaiset räätälöidyt ratkaisut ei synny hetkessä ja sitten taas toisaalta monesti on se ohje, että pitäisi mahdollisimman reippaasti tehdä ne asiat ja minkä verran voi vaikka tietty asiakkaan kanssa käyttää aikaa. mutta Todettiin, että keskeistä on kuitenkin se asiakas lähtenyt työote ja haluaa kuulla siitä asiakkaan tilanteesta ja selvittää parhaat mahdolliset ratkaisut. ja Vaikka siihen palveluiden räätälöimiseen menisikin siinä vaiheessa aikaa, mutta se kuitenkin lopuun viimein palvelee niitä yhteisiä tarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Lopuksi ehkä mainitsin sen vielä täältä, että palvelutarpeiden ennakointi voi auttaa sen palvelukokonaisuuden muodostamisessa. Saataisiin siitä semmoinen hyvä paketti. Kiitos paljon. Hyvää pohdintaa niin kaikilla tähän asti. Tosi mielenkiintoisia näkökulmia. Mä tässä, halusin vielä tarkentaen kysyä sitä, että Miten te ajattelitte, että sitä palvelutarpeen ennakointia tehtäisiin niin nyt ihan käytännön tasolla? Haluaisiko meidän ryhmästä se henkilö, kuka tätä toi esille, niin kertoa vielä ajatuksestaan vähän enemmän? Silventoisen riittää tässä, mutta en muista, toinko sitä esille, mutta tuota, ajattelisin näin, että nämä. Niin esimerkiksi nuoren asiakkaan nivelvaiheet tai ne nivelvaiheet, joissa niin ihmisen elämässä tapahtuu muutoksia, niin tuota, palvelusuunnitelmassa ennakoiden niin sitä tulevaisuutta suunnitella, vaikka peruskoulusta valmistuvan nuori, joka siirtyy ammattiopintoihin ja sitten mahdollisesti jossain vaiheessa omaan asumiseen. Niin siinä, se on yksi sellainen esimerkki, että missä sitä pystyy niin tulevaisuuteen huomattavasti niin miettimään etukäteen tai istuttaa sitä, sitä siementä sinne asiakkaalle, että miettiä sitä tulevaisuutta, että miten toivoisi sen olevan. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Ja nyt meillä on sitten jäljellä vielä ryhmä kolme. Olkaa hyvä. Joo, hei vaan. Eli täällä ryhmä kolmosessa oli Niina Helminen ja Katariina Kontu ja Vornasen Nerviä. Tuota, lyhyesti jos sanon, niin kaikilla ryhmän jäsenillä heräsi tarve määritellä termejä ja käsitteitä omassa, omissa hankkeissaan ja jatkaa tätä työskentelyä myös yhteistyökumppaneiden ja Asiakkaiden, ja asiakkaiden kanssa ja sitten muodostaa sellainen yhteinen käsitys näistä termeistä ja termistöistä. Mm -hmm. Webropol-kyselyn kyselyn tulokset oli tietyltä osin tuttu, tutusti sanoitettuja ja tuttuja termejä ja tuttuja lauseita siellä käytetty. Ja myöskin osattiin odottaa niitä positiivisia ja vähemmän positiivisia palautteita aiemmista kokeilusta tai, aiemmin, tai, tai henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Että ne nousivat tuttuna asiana esille. Meidän tulevaisuuden haaveena toiveena olisi, että kun lähdetään tätä nykyistä HP-kokeilua kaikki tekemään ja valtakunnallista suunnittelemaan, niin lähettäisiin avoimin silmin ja ei niin kuin tehtäisiin liian varhaisessa vaiheessa liian tiukkoja rajauksia tai raameja näille piloteille, vaan annettaisiin, annettaisiin oikeasti hankkeille mahdollisuus katsoa asioita laajasti. Uusia hienoja oivalluksia ja näkemyksiä. Kiitos. Ja tuossa on ihan pakko nyt tarkentaa sitä, että, että mitä tarkoitat sillä, että Lähdettäisiin avoimmin silmiä, eikä liian tarkkaan raamitettaisiin. Eli mitä, mikä on se, mitä lähdettäisiin siellä ottamaan mukaan tai laajennettaisiin? Esimerkiksi, että ei rajattaisi jotakin asiakasryhmää tai palvelua heti hmm. automaattisesti pois, että se ei voisi osallistua henkilökohtaiseen budjettiin tai jotakin tämän tyylistä. Hyvä. Kiitos oikein paljon kaikille. Tämä oli erittäin ripeä kierros ja erittäin hyvin kiteytetty. Ja nyt halusinkin sanoa, että meillä on, meillä on muutama minuutti aikaa tähän, että voisitte vielä tuoda esiin tai pyytää puheenvuoroja, jos haluaisitte kommentoida nopeasti jotain tai sanoa jotain siitä, että mikä teidän mielestä tässä nyt on kaikkein keskeisintä tai tärkeintä tai olennaisinta. Tässä kohtaa olemme käyttäneet tyhjentävästi puheenvuorot vai. Ei vaan vaan näytö. pystyssä eikä eikö täydä olla chatti tilassakaan uusia kysymyksiä. Joo, jos niin on niin niitä ehti mielen tulevia kysymyksiä ja asioita vielä tässä pohtia ja tota miettiä ja esittää ihan varmasti tämän hankkeen niin tiimoilta ja, ja kuluessa, ja, ja ne on tosi tärkeitä.